Стали на весільний рушник і обмінялися обручками. Скільки наречених одружилися в місцевому раці у день закоханих. 200 жителів Хмельницької області записались до бригади Нацполіції «Людь», яку формує гвардія наступу, хто записується та які умови. Ходить з опорою, щодня їздить до лікарні. В яке життя трирічної хмельничанки після уколу вартістю майже 2 мільйони доларів.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 7 лютого цього року виконуючи бойове завдання поблизу села Водяне, що на Донеччині загинув старший солдат Олександр Гуменний. Чоловік серпня 2022 року служив на сході України. Цю інформацію повідомили у Волочиській міській раді. За їхньою інформацією, народився Олександр 1992 року у селі Коровечка, тоді Волочийського району. З 2009 до 2010 року навчався в Волочийському аграрно-професійному ліцеї, де отримав спеціальність електрозварювальника. У 2010 році, Році призваний на строкову службу у 2013 році підписав контракт зсу учасник АТО ООС та нагороджений відзнакою президента України за участь антитурористичні операції у 2021 році нагороджений медалью 10 років сумлінної служби про дату та час прощання з воїном повідомлять згодом 9 лютого загинув головний сержант Ярослав Красіловський чоловік родом села Кіпченці Полонської громади про це повідомив полонський міський голова Франц Кримський за його інформацією, прощатимуться з воїн 15 лютого. Станом на 14 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 139 тисяч 80 російських військових. Противник втратив 3 тисячі танків та 6500 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2299 артилерійських систем, 466 реактивних систем, залпового вогню та 234 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 298 літаків, 2000 11 безпілотних літальних апаратів та 286 гелікоптерів, 5155 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 218. За 356 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 857 крилатих ракет. 18-річний хмельничанин Богдан Мельник прийшов вступати на службу до Національної гвардії України. Говорить, вмотивований захищати Україну. Це для мене гвардія. Поборона України, наступальні дії в межах, в межах кордону 91-го року. Поки що я не, ну, не знаю, не підготовлений до цього. От коли буду там, вже дізнаюся більше.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 Заборону на вилов щуки у Хмельницькій області встановлюють з 15 лютого по 31 березня включно. Про це розповів начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, така заборона діятиме вперше на всій території України. Роблять це відповідно до нових правил рибальства. Щука – це одна з небагатьох видів риб, нерестова активність якого починається при температурі води 3-5 градусів за Цельсієм. Як і інші види риб, щука мігрує до своїх нерестов. Саме цей період відбувається дозрівання, ікри та молоку самців під час нерестової активності щука дуже вразлива тож легко здає здобичу з метою забезпечення охорони щуки під час її міграції та відтворення збільшення її запасів Новодом Хмельницької області Відповідно до, до нових правил любити спортивного рибальства, заборонено добувати щуку. Андрій Полудняк говорить, цей вит риби заборонено виловлювати навіть дозволеними знаряддями. Вилов цієї риби під час цієї заборони буде каратися адміністративною або при настані істотної шкоди кримінальною відповідальністю. Також за кожен добутий екземпляр доведеться сплатити збитки в сумі 3468 гривень.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 2 лютого Софія Коваль в одній з німецьких лікарень отримала генну терапію препаратом Золгензма, розповідає мама дівчинки Анна Коваль. Ми продовжуємо щодня ходити в лікарню здавати аналізи для контролю показників, і ми сподіваємось, що дуже швидко всі показники повернуться до норми, і Софійка буде набиратися сили.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 Коли короткі чобітки, вони такі дітки, що взагалі не можуть на них. Тільки